Ahojte, na blog som napísala nový článok o operátoroch vyhľadávania na Google. Operátory sú skratky, ktorými si môžete spresniť vyhľadávanie a získať tak lepšie výsledky. Napríklad pomocou znaku Minus môžete označiť slovo, ktoré vo výsledkoch vyhľadávania nechcete. V článku nájdete popísaných 21 operátorov spolu s príkladmi ich použitia. Na záver si prečítate 5 typov, ako si operátormi uľahčujeme vyhľadávanie a prácu pri SEO. Volám sa Silvia Balečiková, a som junior SEO špecialistka v Pizzaseo.